####نشاط الرياضي يعني شنو كاينه يعني البرامج اللي عندكم على مستوى الميزانية فيما يخص دعم على مستوى المالي كاينه خص على المستوى المالي راس الجامعة ديال صنعاء الجنوبية إنشاء الله حنا غنخصو في المستقبل واحد الميزانية... إنشاء الله أحد الميزانية اللي هنقاونا نظموه بذوريات رصحي الجماعة وتجهيز بعض ملاعب لأن الإشكال اللي كان يكينا هو الجماعة دي أنك تفصى قد بعض ملاعب القرد بنظرا لضعف الإمكانيات المادية الجماعة وإن شاء الله في الموصد قبل غالي نحاولون بعض الملاعب للشباب لأن الشباب في حاجة ما أصدر الملاعب أن الرياضة هي كوش بالنسبة للشباب أن الرياضة كتب القدش شباب بزاف ديال الانحرافات وبزاف التي تقدر ما تفسش الشباب هو المستقبل ديال دي البلد شكرا لا, نعم. وبالنسبة الدوسي يعني, يعني داخل شي في برنامج الميزانيه الجامعه واش في المستقبل يعني واش يعني في اطار جلسات يعني في <تصفيق> <جالسة زي> <عسلس>. هشي دوارك، نمبر مجلد الجامعه ديال رساله الجنوبيه كامله يعني اي دوار في ساق هذا هدف... سو اما لعب ان شاء الله بلق. غادي نحاولوا ما امكن الاقل كل دوار عنده واحد الملعب القرب ديالو بيستعملوه الشباب ديال المنطقه